السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع خلف جامع مصطفى محمود من البطره حب عزيز موقع مميز جدا شقة مساحة مية وسبعين متر عمارة سكنية هادية التفاصيل كلها والسعر هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجة بنبتدي بيها الرسبشن ودي طرقة التوزيع عندنا طبعا الريسبشن قطعتين قطعة الثالثه اللي هي السفره دي غرفه ممكن ترجع تتقفل تاني ويبقى ليها الباب اللي احنا شايفينه ده من طرقه التوزيع طبعا الشقه نوره والشقه على الشارع وليها حصه في الارض هنخش البلكونه الجانبيه اللي موجوده اللي بتبص على الشارع والشباك ده بيطلع برضك الباب ده بيطلع على البلكونه ميزه ان احنا علي الشارع موقع مميز جدا شارع سكني وهادي جدا وراقي بنرجع للريسبشن طبعا مش هنرجع من الباب ده علشان نوريكم من دخله الباب الشقه ان فيه دخلتين الدخله دي ودخله طرقه التوزيع بنخش لطرقه التوزيع بنلاقي اول حاجه حمام وفيه مكان شاور وبعد كده نطلع على طريقة التوزيع بنلاقي المطبخ وبعد كده بنلاقي الباب اللي احنا قلنا ممكن يتقفل الغرفة التالتة اللي بيودينا على البلكونة وبعدين بنرجع الحمام اللي بيخدم الغرفتين مع لو قفلنا الغرفة التالتة وفي كابينة شاور مكان كابينة شاور يتعمل نطلع منه بنخش علي الأوضة الرئيسية ممكن دي ظهرها الحمام لو حبينا نعمل منها أوضة مستر ومساحتها كبيرة وبعد كده بنطلع على الغرفه الثانيه او لو حسبنا الغرفه برده اتقفلت هيبقى عندنا ثلاث غرف ده الباب اللي احنا قلنا بيطلع على البلكونه لا على الشارع طبعا الاوضه دي على الشارع الاوضه اللي جنبها على الشارع دور مميز دور ثالث في اسانسير تمام عمارة زي ما قلت لحضراتكم سكنيه اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير عشان نقدر عشان نقدر نوصل الناس من للناس اتمنى يكون فيديو النهارده دا حضر بكم تظهروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته